Viorica Dencil, făcut praf de un cunoscut jurnalist, concurează pentru titlul de cea mai catastrofal pozie de prim-ministru din istoria României. Radu Banciu a criticat-o pe Viorica Dencil, în emisiunea sa Lumea lui Banciu i-a vorbit despre informaia conform cereia trei mintri din cabinetul Dencil ar putea fi remaniați. Trei mintrii ar putea să fie deja remaniai. Este al treilea guvern Dragnea, dar deja se vorbete, nu este o tire oficial, ce trei dintre ei nu ar fi binevezui, nu ar fi făcut treaba. Numele lor, ii mai ales protofoliile pe care le dei, sunt nite teme care ne preocupă. De exemplu, de acest individ cu nume Ceauist, este ministrul economiei, un sector extrem de zdruncinat în ultima perioadă, Valentin Popa, la educaie, o catastrofă, se multiplică în fiecare zi acuzaile, insultele chiar la adresa sa-i George Ivacu, la cultură, nu a făcut absolut nimic. Un subiect sensibil pentru ce se vorbetece în anul centenarului nu putem să ne prezent cum chiar a, a comentat Banciu. <truzări> <truzări> Încă odatie sunt evident lacunele acestui mega-partid, acestui dinozaur, aceste lacune pe care nu le poți evita în spaiul public. Viorica Dencil, care deja concurează pentru titlul de cea mai catastrofal pozie de prim-ministru din istoria României, admite ce ar exista unii mintri care ar rula cu viteza întâia iar alii cu cea de a doua, ca și cum doar două viteze ar putea să exista, a mai spus Radu Banciu.